Добрий день, з вами Андрій Головін, хроніки починаючого 3D-моделіста за використання Snapmaker 3 в 1 3D-принтер, лазерний апарат і фрезерувальний апарат Сьогодні будемо пробувати щось вирізати лазером Даже не знаю що робити Це ж він, е надрукує мені ще раз цю лінійку Сенсу не бачу ніякого, так, добре Поїхали е, на комп'ютер. І так, ось у нас Любан. Е, програмка, яка ми використовуємо для підготовки моделей. Ось тут е, можна створити нову модель. Тут відцентрувати. Так, зараз нічого не будемо робити. Е, ось у нас камера Capture. Ага. Нам потрібно спочатку перейти в е, Робоче середовище, Workspace. Так, Home. Ще раз, ось у нас Workspace. Так. Ось тут нам надо під'єднатись до нашого агрегату. Так, ось у нас показується, що лазер працює. На панелі керування на апараті з'явилось те, що треба. Тепер повертаємось сюди. Лазер. Створення моделі. Тут буде. Робимо камера Capture Head Background старт. Наш принтер. Почав робити знімки. Так. Ось нам потрібно по тому, як ми різали нашу бумажку. Вирівняти. Так. Застосувати О В мене з'їхало... Ну, давайте подивимось Так, у мене є підготовлені Моделі Давайте спробуємо їх розмістити так, щоб воно так. Ну, давайте Так як Воно має бути. І так, я підготував кілька фаликів. Ось перший. І мені треба його розмістити так, щоб він ковався ось сюди І трошки. Повернути якось так. Так, тепер запам'ятовуємо ці параметри. Так, тепер беремо наступний файлик. І задаємо йому ті ж самі параметри. 84,6 Вот так. Я. Е. Задаем им те же самые параметры. 84,6 четыре Вот мої три файлики. Тепер далі нам треба обрати, що з ними робити. І так, файлик номер один. А ми будемо його вижигати. Ставимо тут векторне вижигання. Це у нас берегова лінія вижигання. Так, перше. Тепер наступний контур також ми будемо вижигати. Один вижигання. Так вектор гривем. Зберігаємо А ось файли два. Це ми вже будемо різати. Так, катін. Зберігаємо і перевіряємо ще раз. Так, це ми вижигаємо, це ми вижигаємо, а це ми ріжемо. І так, згенерувати. Попередній перегляд, ага, генерується, роботи на 24 хвилини, поїхали і тепер ми можемо експортувати в Workspace, так ось от ми у Workspace. Виділяємо ось наш файлик, нам потрібно, так, нам потрібно відправити на машину, а нам потрібно під'єднати, смотри, Під'єднуємося. Єд... Під ще раз перевіряємо наш принтер, ось він, Натискаємо connect Угу. Під'єднались. О, так, обираємо наш файлик і тепер натискаємо «Надіслати на пристрій». Так, надіслали на пристрій і тепер переходимо до пристрою. Так, як бачите, файлик наш передався. Окей від'єднуємося натискаємо старт наш файлик одягаємо окуляри так ось що нам треба зробити ну поїхали різати так автомод значить автоматичний режим лазерний модуль буде автоматично обчислений машиною і ручний режим лазерний модуль Визначить... Ну, давайте в автоматичном. Так, у нас був цей 1,5 мм. Ну, добре. Старт. Йес. Yes. Добре, що ми не почали друкувати, тобто, давайте ми пересунемо наші зажимчики трошки сюди, цей сюди, так, це у нас збило, тепер давайте робити по-іншому, так, ось наш файлок, так, готові. Давайте в ручному режимі. Що нам треба тут? Нам треба перевірити границі наші. Так, тоді давайте трошки нижче. опустимо. Оп. То я. треба відкалібрувати ні не годиться щось я те не, не робив так давайте тоді повернемось до початку і так калібрація так, давайте піднімемо спочатку наш модуль. Так. Переставимо нашу пластинку. ну ладно, давайте так так, е опускаємо нашу пластинку так, О, притиснули дуже сильно так, 1 мм Так, чіпляє. О, ось тепер добре. Далі. Вдягли. Далі. Знов таки ж малюємо нашу віршіточку. Ага. Я, здається, зрозумів, що я зробив щось не те. Так. Так, нам треба становити точку відліку. Ще раз затискаємо. Мабуть, краще скотчем. І так кріпити можна і скотчем. Зараз спробуємо так я взял скотч что-то ближе вот так и приклеил Наш скотч, натягуємо. Так, приклеїли. Так, забираємо ці штуки, вони в даному випадку не годяться. Повертаємось до файли. Ось цей файл, що ми будемо друкувати, ми його не будемо друкувати і видаляємо. Ще раз поїхали на комп'ютер. Так, що спробуємо ще раз. Так, я удаляю, вилучаю ось всі ці наші спроби. А краще зробити трошки по-іншому. Повернутись в початок. Підключитись до нашого принтера. Підключитись. Так, підключились. Добре, ось це ми звідси прибираємо. Повертаємося в наш проєкт. Не зберігаємо, все наново робимо новий проект а, і нам потрібно поки що так будемо додавати наш background старт принтер робить знімок робочого столу досить щитку так ревнув еще раз так вид так тут все у нас четко тверджи ему Трохи краще. Так, ось наша робоча поверхня. Ось наша точка 0. Додаємо тепер файлики. Перший. І рухаємо його так, щоб він так, він у нас е, трошки великуватий давайте ми розмір його зменшимо давайте 140 на 140 зробимо 140 ось так добре тепер, е, давайте ось тут ми підправимо, хай буде 84 на 77 Доброе. 140 на 140 и 74 на 77 а, наступный пайлик так, знов таки 140 на 140 даёт значение, 84 на 77 84 на 77 так, вкладываем еще один файл так уж его 140 на 140 очень маленький Дивимось перший 84 на 77. Так, вклали. Поїхали далі. Тепер нам треба підготувати для обробки. Беремо перший файлик. Ми будемо його просто вижигати. Беремо Це у нас вижигання. Другий файлик також будемо тільки вижигати. третій файлик а ми будемо його різати так. Так, ось у нас три три робочі ділянки перша вижигаємо друга вижигаємо третя Вижигаємо. Поїхали. Так, тепер ми можемо експортувати. на робочий стіл треба під'єднатись до апарату знов таки ось наш файлик виділили його надсилаємо на пристрій надіслали добре далі продовжимо за принтером і так, ось ми, ми знову передали наш файлик. Тобто заберемо ось цей шматочок, від'єднуємось, нажимаємо старт. Ось наш файл. Ми готові. А давай автоматичний режим. Так, вдягаємо окуляри. Вот так вот наши окуляры. Так, делаем окуляры. Далее. Что тут у нас есть? Требуется далее разбираться. что нам не те что-то совсем не те так, давайте спробуем не в автоматичном режиме а в ручном цей файл Так, нам пропонують встановити точку відліку, ми відлік встановлювали посередині, щоб встановити його посередині нам треба окреслити риску всередині, опустимо трохи наш, нашу голову. перевіримо межі щось якось мало так у нас щось не тем добре, зараз я спробую ще раз відміняємо, повертаємось повертаємось старт ready автоматичный режим далее а окуляры надеваю ну с богом да ну шо ты робишь стоп яс Это треба выучить. АЛП Радалей. Від'єднуємось. Старт. Це вже з новими налаштуваннями. не так поехали тут выставлять Так, схоже, перший різ відбувся. 23 хвилини 11 секунд. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Так, знімемо кольори. Я більше всього полювався ось в прості місця, де у нас перетинання... Перетинання з... клейкою-стрічкою знімаємо ну, порізали її також ну здається щось даже вийшло так, на нам треба порізати ще одну картонку Зараз від'єднаємо. Ще тут так, давайте подивимось, що у нас вийшло. Так, ось тут шматочок залишився. Так. Опа! Ех! Ось тут не прорізало. В цьому місці не проріз. Так. Бачите, я різав так, щоб воно складалося. Ну що ж то будемо вже макетним ножиком прорізати тут трошки. Так, поки що я це розбирати не буду. Залишу так, як є. Так, готуємо наступний, наступного пацієнта. Виявляється, скотч це найбільш добрий спосіб з цих двох різів зібрати острів це один з островів Карибського архіпілагу так є прикріпили і так ми отримали інструкцію для різу від'єднуємося від, від комп'ютера натискаємо старт і ось наша нова інструкція, я сподіваюся все правильно зробив, ми готові, в автоматичному режимі 1,5 мм, вдягли окуляри, я вдяг окуляри. Так, встановлюємо початкову точку, перевіряємо. Вот початкову точку перевіряємо межі. Так, межі другої у нас в межах нашої поверхні. Добре, і тепер можемо запускати. Так, у нас закінчилося врізання другого шматочка нашого пазла. 22 хвилини, 22 секунди. Час. Знімаємо окуляри. Знімаємо зі столу. І так, якщо хто вже здогадався, то це буде приблизно так Оп. ну у нас тут повипадали вже детальки то будемо їх підбирати то у нас детальки з цього пазлу будуть накладатись на цей пазл ось по цих контурах ми будемо їх впорядковувати і у нас буде такий ура ну складання це окремо вже Тема. Будемо пробувати це робити потім.